Sziasztok, én Klári vagyok! és szeretném elmesélni, hogy mi történt velem. Öt és fél éve kezdődött a betegségem, nagyon komoly szédüléssel, nagyon komoly fizikai fájdalmaim lettek utána belőle, mert ettől így pánikbeteg lettem, és utána mindenféle izom, csont és gerinc fájdalmaim lettek, majd attól, hogy így nem tudtam ezzel mit kezdeni, teljesen depressziós lettem, ami azt jelenti, hogy öt és fél éven keresztül mindennapos fizikai fájdalmak között éltem. De így ez azt jelenti, hogy egyszer nagyon fájt, egyszer kevésbé, de nem volt fájdalommentes. Napom. Az életemben, magánéletemben úgy éreztem magam, hogy teljesen csapdába kerültem, úgyhogy hogy eléggé készen voltam, amikor is. Egy kedves barátom mesélt az Anamiról, és ahogy megnéztem az oldalt, így rögtön tudtam, hogy itt lesz a helyem, mert minden más módszerát csak éppen szinten tudtam magam tartani, így ilyen élő-halott üzemmódban, kívülről úgy nézem ki, hogy így élek, de nagyon jól tudtam, hogy iszonyatos erőfeszítésben tennett nekem az, hogy ezt az állapotot fenntartsam. Megláttam az oldalon Anamírt és az egész módszert, és rögtön tudtam, hogy ide, ide kell jönnem, és már az első alkalommal fantasztikus élményben volt részem, majd utána folyamatosan jártam az órákra, és olyan két hónap után már el tudtam végezni egy 20 órás hétvégi mesterkurzust, úgyhogy szinte alig tudtam mozogni, előtt az első órákon csak feküdtem. Fantasztikus egyéni órákon voltam, olivérrel, ahol mindig nagyon-nagyon nagyokat ugrottunk, de az összes oktató óráján azt a csodálatos figyelmet és szeretetet, amit kaptam, az nagyon-nagyon az sokat adott hozzá, és az egész közösségben egy olyan-olyan szeretet van, amitől az ember már önmagában meggyógyul. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, Anaménak is, hogy egyáltalán elhozta a módszert, és köszönöm még azoknak, akik ö, ö, tulajdonképpen belevittek, vagy, vagy, vagy assziszáltak ahhoz, hogy én ezt a nagy-nagy fájdalmat meg tudjam érni, és ilyen mélyre jussak az életembe, hogy utána ilyen magasra fel tudjak emelkedni. És hát én most jelenleg úgy érzem, hogy bármire képes vagyok, úgyhogy ha szeretnétek ti is így érezni magatokat, akkor gyertek adom nézni. Hajrá!